السلام عليكم يا صباح الفل يا مساء الفل على كل وقت بتشوفوني في حبايبي ومتابعيني وخواتي الغاليين بحبكم جدا جدا في الله الف مليون شكرا على كل الكومنتات الحلوة اللي جات لي على الفيديو اللي فات متوقعتش ان ركن القهوة اللي احنا عملناه المرة اللي فاتت يعجبكم كده سواء كان على اليوتيوب او على الفيسبوك وكل الكومنتات قريتها كانت جميلة ربنا يبارك لي فيكم ويخليكم دايما ليا ورفعين معنوياتي حولنا ركن بسيط ل... لركن قهوة اللي ما شافش الفيديو بقولكم في اول كومنت في صندوق الوصف ياريت ترجعوا وتشوفوه هتلاقوا ريفيو كامل عن مكنه القهوه ان شاء الله ينول اعجابكم آه هنعمل النهارده روتين مسائي بسيط كده يلا نبدا الفيديو بقى بتاعنا بصوا بقى قررت اعمل بس ابو ياسين كان يعني نفسه فيها بقاله فتره تمام آه وما ينفعش يعني بعد اللي هو عمله عمله معايا وفاجئني كده بال... بال... مكنه القهوة بتاعة اوكا ما حللوش بققه كده فقررت ان انا ادخل اعمله بسبوسة بصوا الخليط ده من مذاقع الزواقة تمام طريقة التحضير هنفرغ الكيس ده مع نص كوباية زيت كوباية حليب علبة قشطة تمام وبعد ما بتخرج بنسقيها بشيرة اللي هي العسد او حليب محلى مركز وهي طبعا سخنه فان شاء الله انا هعمل الشربات بتاعها او العسل بتاعها بس وهي في الفرن بتتخبز تمام هنفرغ الكيس ده ادي علبه القشطه معانا نص كوبايه الزيت ادي كوبايه اللبن وهفرغ كله هنا ونخرطهم مع بعض بصوا بقى بصراحه انا كنت خايفه جدا وانا بجرب البسبوسه بموزيت دي لان احنا دايما بنحط سمنه وسمنه بلدي عشان البسبوسه تطلع معانا حلوه بس عايزه اقول لكم امشوا على نفس الخطوات اللي مكتوبه على العبوه لو جبتوها يعني او اي كيس بسبوسه عندكم هينفع معاها يعني لان انا لما فتحت الكيس لقيته دي بسبوسه عادي امشوا بنفس الخطوات اللي قلتها وحقيقي النتيجه هتبهركم في الاخر بشكل مش طبيعي زي ما انتم شايفين بسنا البسبوسه الاول مع الزيت بعدين نزلنا باللبن ولمناها كده ونزلنا بقى بالقشطه معندناش علب جاهزه نحط قشطه عادي بتاعت وش اللبن وهتدينا نفس النتيجه روعه بس اصبروا بس وتقلوا على رزقكم كده وهنبتدي بقى نقلب الصينيه بتاعتنا عشان نطلع اي فراغات هواء ونزقها في الفرن صينيتنا في الفرن اهو نستودعها بقى ايه ربنا كده ونشوفها بعد شويه حصل فيها ايه بصوا بقى العسل هحط ايه كوبايتين كده من السكر عايزه اقول لكم بقى على حاجه يعني بجد آه عايزة كنت ادعو لطارق ابو ياسين جوزي ان ربنا يديله الصحة والعافية ويرزقه ويساعده ويوسع عيلته كمان وكمان لانه حقيقي فرحني مش عشان جاب حاجة انا نفسي فيها لا عمل حاجة اول مرة من سنين انا يعني اعرفه من سنين السنين احنا انا اعرفه من واحنا في ثانوي تمام وبقى قصة حب وجواز و و ف من سنين يبقى عارف ان انا نفسي في حاجة يجيبها لي من غير ما اقعد الح عليها فجأة كده لاقيه مفاجئني بيها. دايما وابدا الحاجه بيجيبها لي بعد زن من الاخر بيقول لي انا نسيت انا ما خدتش بالي اصل انتي ما قلت ليش عليها كذا مره تمام لاول مره بيعمل حاجه من نفسه والحاجه دي غلاوتها عندي من غلاوه بابا الله يرحمه لان هو الوحيد الوحيد اللي كان في الكوكب ده كله لما بقوله على الحاجه هي بتبقى مره واحده معاه يجيبها بيجيبها معهوش. أه لو بعد شهر شهرين سنه سنتين بلاقيه داخل بيها لوحده من غير ما اقرر طلبي تاني فربنا يجازيه عمي خير خير الجزاء أه ويوسع رزقه لان هو جاب حاجه بتفرحني وعمل حاجه أه انسان كان عزيز عليا هو الوحيد اللي كان بيعملها بابا الله يرحمه أه فضلا وليس امرا تدعو بقى لوالدي والوالدتي بالرحمه والمغفره ربنا يرحم موتانا وموتاكم ويرحم امهاتنا واب واب, واب المسلمين جميعا أه ويبارك في الاحياء منهم يا رب تمام انا حطيت كده كوبايتين من السكر هحط عليهم كوبايتين من الميه ادي اول كوبايه وادي الثانيه وهولع بقى ايه عليها النار زي ما الكل عارف ان شربات البسبوسه او الشيره بتاعه البسبوسه بتبقى خفيفه مش تقيله زي بتاعت آه الكنافه تمام فهي دوبك بس يعني السكر هيحل معانا ويتغلي غلوه وهيبقى الدنيا ظبطت معايا، أنا بقى بحب لها إيه؟ حتة سمنة أو زبدة، رشة من الفانيليا السايلة أو الفانيليا السكر، آآ طبعا آآ عصرة آآ نص ليمونة أو لو في ملح ليمون بيبقى على طرف المعلقة بتاعت الشاي كده برضو بيديها طعام حلو، بصوا أنا بقلب رايح جاي كده زي علامة الإنفينيتي أو الإيت بالتمانية يعني رقم تمانية بالانجلش ليه بعمل الحركه دي عشان السكر ما يكتلش معانا ولا يكلكع. احيانا كده السكر بيجي يعمل حاجات كده على الاطراف ويلككع فالحركه دي بتفكه كويس تمام تاني حاجه برضو عشان البسبوسه تبقى ناكحة معانا لازم البسبوسه اللي تتسقي بالشربات بتاعها شربات سخن وهي سخنه عشان كده بحضر الشربات وهي في الفرن انما لو كان هعمل كنافه او حاجه كنت اعمل الشربات قبلها بفتره واسيبه يبرد او بين ما انت بال... بل... بتاعتي تخلص وبعدين اسقيها بيها آه... يا رب يجي رمضان الجاي على خير آه... و... واعمل معاكم وصفات حلوه كتير باذن الله انا يعني ليا كده كام رمضان آه... ما بين النقل في, في شقتي اللي في مصر وما بين ان لن... انا كنت بنقل هنا فكنت مصرة جدا في حوار الحلويات ده بس ان شاء الله باذن واحد احد آه... هنرجع بقوه يعني كده كده انا عامله معاكم في القناه البشاميسه قبل كده وعامله معاكم برضو الكنافه اذا حابين تشوفوها في فيديو منفصل تمام هسيب لكم اللينكات بتاعتها في صندوق الوصف السيرب او الشربات بتاعنا او الشيره ابتدى يضبط كده زي ما احنا شايفين والسكر خلاص بتاعه داب خالص هنزل بمكعب زبده او سمنه او ممكن نستغنى عن الخطوه دي بس انا بحبها يعني وهسيبها ان هي تغلي معاها تمام تديها طعم حلو اوي. ما عنديش ليمون بس عندي عصير الليمون ده حطيت كده حوالي ايه نص عصره ليمون نص فص ليمون كده بس يعني عصره محترمه تمام ونقلب بقى كده عاوز اوريكم حاجه شايفين الجوانب بتاعه البسبوسه هي دي اللي بقول لكم عليها لو عندكم الفرن بيشتغل لوحده والشوايه لوحدها اول ما الجوانب كده تخمر. اطفل الفرن ويشغلوا الشوايه آه خمس دقايق وهتبقى خدت آه لون وخلاص خرجوها انا هنا اللي اتنين شغالين عندي تحت وفوق فهي خلاص هتاخد الوش وهطفي عليها السيرب بتاعي غلي كده والزبده بتاعتي ساحت. هنزل ايه بنقطتين كده من الفانيليا او كيس فانيليا اللي هو البودر يا سيدي على الريحه مش قادره اوصف لكم هطفي بقى دلوقتي ماشي شايفين شايفين الجمال شايفين عايزينه اتقل من كده اه سيبوها تاخد شويه طبعا هو اصفر خد اللون المصفر ده عشان الزبده الصفراء اللي احنا حطيناها اما كناش حطناها كان هيبقى افتح من كده بس مش قادره اوصف لكم الريحه والطعم حكايه رهيب خلاص البسبوسه بتاعتنا خرجت بقى من الفرن وهي سخنه كده نبتدي برضه نسقيها بالشربات او الشيره السخنه بتاعتنا لازم الاثنين يبقوا سخنين يا جماعه تمام هي عامله زي السفنجة كل ما هتتشرب حبة ننزل ببقيه السيرب بتاعنا لحد لما تتشرب تمام زي ما انتم شايفين والمفروض ان احنا كنا هناكلها في المساء والسهره فسيبها ان هي تبرد بعدين اقطعها بس انتم عارفين الطفصة اللي جوايا مش قادره تسيب صينيه البسبوسه في حله وكمان بما ان مغيره في المكونات بتاعتها فكنت هتجنن وادوق الخليط العجيب ده طالع عامل ازاي فقررت ان انا اقطعها مع ان عارفه ان هي هتفرول معايا بس قلت مش مشكله هي مش تنزل معدتي سليمه يعني اه عايزه ادوقها معاكم وقولكم لكم رايي فيها ايه بس بصوا على الكلام الكبير ده اهم حاجه بقى ايه ندوق الطعم ونحكم عليه يلا بقى نحضر المعلقه بتاعتنا ونبدا انا بعمله ده تفاصل والله العظيم اللي انا بعمله ده اسمه تفاصل بصوا يا خراشي يا خراشي يا خراشي على الشكل مجرم مم. مم. ايه ده طعمها يجنن تحفه تحفه تحفه بجد تحفه ايه ده ايه ده؟ جده ايه ده؟ ايه ده بجد؟ والله العظيم ما نوصف لكم طعمها رهيب بيجنن ما شاء الله رهيبه لا لا الـ الـ الطريقه دي انا هعتمدها حلو حوار القشطه مع الكلام ده كله لا ولبن وزيت لا لا هعتمدوها يا جماعه بصوا بصوا من جوه بصوا قلبها مرمل ازاي تحفه حقيقي تحفة وبصوا سادة يعني لا عاملينها بمكسرات ولا أي حاجة ويا سلام بقى لو حاطين عليها حتة قشطة كده ولا شوية مكسرات يا خرااشي هتبقى في حتة تانية رهيبة رهيبة رهيبة جربوها على ضمنتي بجد ملهاش حل صدقوا أكتر أكلة ندمت إني عملتها لهم عارفين ليه؟ من كتر ما بتتطلب مني يوميا يوميا والله العظيم بتتطلب مني اغنيه يعني خلاص بقى ده العشاء الرسمي بتاعنا كل يوم اعملي لنا سندوتشات بتاعتك يا ماما طارق يقولي ما تقومي تعملي لنا السندوتشات بتاعتك تيجي ونشوف السندوتشات بتاعتي دي عباره عن ايه هنا ساصمت قليلا احتراما وتقديرا لهذا الجميل يلا نشوف مكوناتنا زبده ماشي فصله معموله كده لان انا عامله فيها لسه حالا تمام ماشي اديني بنبه اهو محدش يعمل الطريقه دي او جروها لان هي بقى ادمان ادمان ادمان ادمان حطيت ثلاث بيضات ندلع بقى ايه الاكله بتاعتنا بابريكا ماشي ملح. السمسم الاسود بهارات اللي تحبوها ماشي انا بحب جدا جدا مع البيض بحب الزعتر تمام تمام قلبت هنا الكلام بتاعي ده كله تمام وهقول لكم بقى ايه خطوه الجايه بتاعتي عم. دي غير الزيتون فحطيت زيتون انا عاده بعملها بالزيتون وبالفلفل الاخضر الحار بس ما عنديش دلوقتي فانزلت بالزيتون زي ما انتم شايفين كزبره وزبره وزبره اوعوا تجربوا بدالي زبره هحتاج شفتوا؟ ده طبعا كلنا عارفينه ظهر الرغيف البلدي بتاعنا العادي الرغيف بنعمل بيه واحد بالوش واحد بالظهر عملت بالوش رغيف وادي الرغيف التاني وادي الظهر هعمل بيه الرغيف التاني بص بصوا, بصوا كده بص بصوا, بصوا الحركه دي اهو آه حلو كده الكلام؟ حلو الكلام ده مش معناه ان هو بالعيش البلدي بس لا اي حاجه عندنا تنفع عيش لبناني شامي تركيه اي حاجه عندنا مش تقول لا مش كله شغال كله شغال وقت الادمان يا وبا ادمان ادمان يعني حاول ندخل الزيتون ده من جوه ماشي ما من مننا دي خبيت الزيتون كله جوه عشان مش عايزه يقع ده ثروه ده ماشي وابتدي بقى ايه استنى لحد لما البيض احسه مستوي بصوا هنقلب بقى ايه الناحيه التانية. بعد ما قلبناه بقى بالمنظر ده اهو العيش تحت زي ما احنا شايفين والبيض من فوق هاقول لكم بقى هنعمل ايه دلوقتي بصوا ما رايح كده من الجبنة المتزرعة اللي عندي سليمة أو لو متقطعة عندك شيدر جبنة رومي أي نوع جبنة عايزة تحطيه حطيه تمام وهنتني بقى النص ده على النص ده بالمنظر ده هسيب بقى الكاميرا واظبطه وهرجع لكم تاني تنينا الساندوتش زي ما احنا شايفين بص بص الكلام الكبير الجبنة بتسيح نتأكد ان النص اللي تحت خد نقلب على النص فين قلبته على النص التحتاني اهو تمام هحط حته زبده عشان ايه اعرف احمصه تمام ندهنها كده نديها تحميصه بتاعتها كده ولا يزين حته الجبنة وقعت ناخدها كده ايه نلمها تاني مع قلب البيض وقلب قلب قلب قلب. بعد ما قلبناه على الوش الثاني انتم شايفين الجمال نحط ايه رشه فلفل اسود رشه من الملح ماشي رشة من الزعتر يا خراشي يا خراشي يا خراشي عايزين نحط شوية بابريكا سنة ببريكة مش هيدور مش هيدور شايفين الإجرام شايفين شايفين شايفين يا لهوي يا لهوي يا لهو على الجمال يا خراشي يا خراشي اوعى وشك اوعى وشك بس بقى نحطه بقى في الأطباق وكل بقى وعيش يا معلم ال... أي خد. ساندوتش ما شاء الله مليان فبقسمه على اثنين كده زي ما انتوا شايفين نص ياسين ونص ليحي هركبوا لنا هنا بص بصوا بصوا بصوا بصوا شايفين شايفين العسل بيض والزيتوني خراشي خراشي الف هنا هيجرب الطريقه دي انا عارفه انه هيدمنها وما تدوش على الاخر ماشي بجد ما تدوش عليا. لو وصلتي معايا في الفيديو لحد هنا ما بقى ايه في وكومنت حلو زي كده وما اشتركتيش اشتركي معانا في القناه لسه عندنا انبهارات انبهارات. وخلاص كده يا حلوين وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا بتاع النهارده يا رب يكون عجبكم ولو عجبكم ما تنسونيش بقى في لايك كومنت حلو زيكم ولو ما اشتركتوش اشتركوا معانا في القناه اه وما تنسوش تجربوا البسبوسه بطريقتي واشوفكم فيديوهات ثانيه جديده وباي باي.